přátelé, ten Rukáš, já vás zdravím. My jsme se neviděli čtyři dny, že jo, naposledy jsme se věděli vlastně na nádraží s Waldmünchen. No a dneska je večer a to je týden do adventu, že jo, ale protože by mi to časově nevycházelo čtyři věci, tak my už máme na zahradě, přátelé, co jste nečekali. čekali. Strom. A já jsem tady sázel, to je 8 let, tůj. No a ona ta potvora roste a roste. Ona ještě bude rozsvícený, ale takovýto oficiální rozsvícení do toho stromečku bude na první a druhý jsem Ta že se trošku pochlubuje, abyste viděli, že i vánoční kráje přichází a. Já jsem na ty Vánoce hodně unikla, ale šárka to na A je to poměrně veliký, podívej se. Já jsem já a to je parač. Takže to, e, o to hlavní rozsícení, to bude na první adventi neděli a na to se můžete těšit. A jak svítí, jakou barvou svítí, to vám říkat nebudu. Tady se to jako změní a zahrada se to nevím, kdy šíno. Jo, šíno. No dneska všechno přátelé. Mějte se oči, hezky. Ahoj Lukáč. Čau.